Oddíl Juda Sokol Hradec Králové na Elščině nábřeží je jedním z nejstarších sportovních oddílů na území města Hradec Králové. Funguje už neuvěřitelný 78 let a má silnou základu napříč všemi věkovými kategoriemi. Oddíl funguje už od roku 1944. Dříve byl znám spíš pod názvem Spartak, nyní zase po revoluci se vrátil vlastně název Sokol co se týká počtu, tak je nás současně nějakých 200-230 vlastně aktivních judistů. O díle Čuda Sokolhradec Králové trénují judisté napříč všemi věkovými kategoriemi. Všechny kategorie, úplně od nejmenších, to znamená začínají 4,5 a letí, ty jsou potom rozděleny do dvou přípravek, to znamená potom od nějakých 6 let do 8. pak je vlastně tato skupina, to jsou závodníci, to jsou vlastně mláďata a mladší žáci, pak jsou starší žáci dorost a pak už jsou vlastně seniori a ty nejstarší. Judo u dětí podporuje všeobecný rozvoj, učí je vzájemnému respektu, úctě k soupeři, ohledu plnosti, zdvořilosti a principům fair play. Zároveň i trpělivosti, radosti z vítězství, ale i vyrovnání se s prohrou. V judu platí, že jen bojovnost nestačí. Důležitá je také psychická odolnost, technická vyspělost, taktika a fyzické předpoklady. Mě k tomu přivedl rodiče, protože můj brácha Segera a táta dělá judo, tak jsem šel taky a baví mě na tom, že to je zábava a když jsem třeba na závody, tak tam z toho užiju, protože mám takový dostal dobrý pocit. Klub na svém kontě má řadu úspěchů. Já začnu od konce, teďka současná sezóna skončila tak, že jsme, nebo naši, naši členové vlastně získali šest medailí z republikových přeborů. A jinak co se týká vlastně úspěšnosti všech jakoby, závodníků historii, tak samozřejmě byli účastníci od olympijských her, mistrovství světa, mistrovství Evropy. Takže opravdu těch úspěchů je mnoho. Klub má do dalších let jasné vize. Rádi bychom postavili do Dorostenskou ligu na, v sezóně 2023. To je velmi, velmi jako důležitá meta pro, pro náš oddíl. Dále jsme tady zase znovu otevřeli vlastně SCM. SCM je vlastně profesionální sport. To znamená, že rok a půl už funguje. Jsou zde dva profesionální trenéři. Jeden velmi známý, to je vlastně Pavel Petřikov mladší, a druhý je vlastně Honza Černý. Takže na to sázíme poměrně hodně značně a věnujeme tomu značné úsilí a opravdu ten profesionální sport chceme zase, aby tady byl tak, jak, tak, jak vždycky byl vlastně. Po, po celou dobu historie. Oddíl Džuda už za dva roky oslaví 80. výročí od svého založení. Na toto významné jubileum chce připravit řadu zajímavých sportovních akcí, které budou oslavou hradeckého Juda. Knižně by měla být vydána k 80. výročí existence Džuda v Hradci Králové, také publikace, která bude mapovat historii tohoto sportu ve městě.